بصوا يا جماعة، انتوا هتتخيلوا ان اللي قدامنا ديت سيوف، لكن الحقيقة هي مش سيوف. ااا اه اما نقرا كده، كاتبين ايه؟ شامبانيا زبل، شامبانيا زبل. يعني فتاحة شامبانيا، كل دي السيف ده كله بيفتحوا بيه ازازة الشامبانيا. طبعا حاجة في الحفلات بقى والمناسبات بتاعتهم. هم ناس ليهم عادات وتقاليد ااا اه لكن يعني حاجاتهم برضه غريبه وفيها نوع كده من السهوكه ويعني وال... وال... والمحن <تصفيق> انا بعتبره محن بصراحه بس فتحت شمبانيا وهنشوف كده مكتوب الكلام المكتوب بص اهو اقلوا كده اه هنا مكتوبه ايه شامبانيا زيبل شامبانيا زيبل اللي فتحت الشمبانيا شكلها جميل جدا الصراحه